السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم سوبستان 7 مقطع جديد شباب كما ترون ورانا الاصغال قررنا اليوم الذهاب لعمل رحله استكشفيه معنا الشباب بالغادي معنا ملكين ملكين بطل التنجيز من ستح لستح سلام عليهم ملكين معنا فيزين فيصين هرب هناك ومعنا الأخ الحنون حتى هم متاع تنجيزه ما خوش شوال بيه بره الزمان أعطينا كلمتك نحنا اليوم وين ماشيين سجد مثل الشباب المهم مشينا نستكشفوا جو وكذا نشوفوا البلايس نجمون نلقاو حاجات باهيه مش ما نحرقش عليكم برسم ثمن حاجات باهيه على خربش سير اه كملوا المقطع الأخير. شباب يا شباب أول خطوة بعد أن استكشفنا المكان من فوق الهبوط من السلم وهي أخ يس آه بطل مالكين مالكين بطل القفز قلت لكم سيرش دعم لنا تشقلية عيون اليوتيوب يلا كابتن سوسو أي ذاهبون شباب سحام مالكين هو اسمه مالك شباب اما نحن عرفناه <تصفيق> يا استاذ <يزوي> <تصفيق> شباب خسرنا اكثر <تصفيق> خسرنا اكثر من يتر من الميه كيف سنكمل العيش في البيت <تصفيق> <تصفيق> ما زلت الضربه هذيل راس <تصفيق> اوكي بعدنا بعد ما خلطت علينا المخلوقات زينا. اوه على المخلوقات لا تفشي جي خلطوا علينا زوز ما خلطوا علينا زوز إيه بشي مستوها لا فاسعون منهم لا يخلطوا علينا سامحونا شباب سلام عليكم شباب نحن شوي كلام قالوا خويا كلام ما شاء الله خويا قدوه قدوه وليه مش تعلمت منه كل شيء؟ لا يسكت يسكت هذي الكل نتعب في المونتاج نصور فيه اوينهم شباب؟ فسعه <تصفيق> تايم فسعه تايم شباب شباب شوفوا شوفوا التضاريس يا شباب شوفوا التضاريس اللي نعبسوا فيها شباب كيما كنقول لكم بكري كان ثم شكون فينا توجب معاها راجل يضربنا نعرفش علاش ظهر لي عفصني اللي في ارض والله كيكا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طريق الجحيم يبدا من هنا شوفوا ما اطوله نمشي ذاهبون نمشي نعم شبيه بالله هو دي وصلنا لكسني قدام حقتين وصلنا ذي الترق لك السنيني خدنا با يعديني دابوس الماء لكي اشرب اخي اي عليك السلام شباب خلينا من عند خلال دابوس الماء شي تعيف هلا غالب ويهنا مرزوز اووي يا, يا جمل اخدتنا <تصفيق> كده التنف اذيك يا راه اوو نسيت نسيت شباب مزيت سبعة سوية على رحلة وين شرب طرف الماء لكم شباب قعدنا شوي اللعنى باش نرتاحوا اه باي ميسال شنعرفكم على الروح جيد المصور والمعلق ملكين ملكين ملك التنجيز كامل لو اللي ما تقوم فايدة اكبر معارك يجي في التاريخ ملكة شاقلي وذيه منعرش اه ميسال ملك شاقلي بميسال بيه وذيه الديل على الثنية أنا عطيتك واحدة خطر انتي بقانتك شاي ايه ملك الثنية زي دلنا خطر احنا ما نعرفوش بيه شباب أنا أخويا ما قال شيء قال إنان طلعي على البليس وذاك عليه شنو قصيتها شباب بدأنا في التربه ليها آه. ها آه. بديت ساقنا تزلك به شباب شوف به شباب ذي أول حاجة مشنا مشينا لها خطرة به المهم آه هك شوفوها بالبيه. نشوف حفره كبيره به نحن ولا الوالده من غير ما نشوفه و... ظهر لي باش يعملوا بيسين ولا <تصفيق> اجيب يا <تصفيق> نحن ساعدون تو بدينا في الحشيش اللي قلق اه اه, آه... يا طبعاً ريت وذيه تعب الكل ريت وذيه تعب الكل ما هوش يمشي بالفيرغ طيب تشوفوا براسم البلاصه اللي ممش نمشي ولاها بي صحيح وليه؟ بي صحيح وليه؟ هي هي. شابة ذي الكل فوتني بي بديتوا تشوفوا في التربة النعمة على الأخر شوف واحد يتكا فيها برا تكا برا واي واي اصدقاء عرفتوهم في الكوميكات اللي يعملوا كيكه هذه <تصفيق> يا كوميكيت مثلا ولا برسمي بيها ما عليه وما زلنا هذا الكل ما وصلناش للهدف ولقيت له المنشوده فضل معاكم اما هذي ايي اديه يا شباب البارحه عملنا حفره عملاقه اما ما اردني تحبوا نعاود ونحفر لايك وفولو بي <تصفيق> يا قلت لك أفولتي المهم اليوم ما انت عندكم ما تعرفوش بيه ريتو هاذيا ريتو هاذيا اه. <hesitation> عليها نصورها ثمره تفاح ولا فاز خلينا نحلوها ونشوفوها كرها بيه شباب أعطينا الكره الفاسفوس التفاحه ولا هي هذيك اه. الحل الوحيد باش نحلوها خاطر ما. التراب بلاي ما نجموش نضربوها في القاعه ولا نفسو برا اجيبها برا هاويني هاويني غريبه اي شو شو احفر من إيه؟ اول حفره تطيح بالرطوبه امم ريت لهنا يا شباب آه. تحفر سنتي آه. 20 سنتي واقسم له الرطوبة مش عاديه وبرد برد برد, برد بي حلها شباب تفلق شوي شكون يشد الكاميرا باش نصور لهم اي جاي بيه شباب اه. اه. شو هو دخلها حبوب كي دليح ما طلعش عنيا انيا اه يا ربي كيما تشوفوا شباب دي محمد حمض اقسم بالله واو نسيت البرد لهنا والله يعيشك في جو الصيف كراكم ذوقوا ياه نهار لي دلاع ماهوش طايب أنا حاسة، بالله يشم ريحته والله تدخل في أجواء صيفية دليع دوخ ريح لا لا يا دي آه. مذوقش ما ذوقش هي تراها يشدها أما والله أما والله ريحتها مش عادية والله ريحتها كي دليع أي أي أي آه محلاها باهي شبيك مالك؟ <تصفيق> للدرجة مالا؟ ستار ستار ستار في بيئكم وصلنا لهنى وكهاو نو نو نو نو نو ما زلنا مشي لبلغسة ولا يب نستنيه فياسين فياسين او يا شابيب ما عاش مستنينا بيه او مالك الفليبيت نحبو كي ما سامينيك ملكة شاقليب عملنا لنا حاجه بيها ايه آه قرات ناش تعملها من غير ايدين صاحبي ياه. آه. يا تمشي توي شوف بيها وانا لحقك مصر عيطت على الفازة دقني الشوك اللي اما امي اجي تجيو شوفوا اللي جايين لها والمفاجأة فيه خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد أوو واحد فينا يطيح يموت واو جان نشوف الرجولية لازمنا تجي و تجي لهنا تصاوب فار إيه يا ريت شيماء والله عالية عاللخر ما تظهرش بالتليفون فار فارش اصبحت واحد تتحمم هل تقتلني انت شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا no no no شوفوا شوفوا نو شوفوا شوفوا شوفوا اي اي اي اي اي وصدق هاي كم خد غادي اه شباب نتاع المره اللي هاي صورها صورها يا شباب اش اه يدينا نصور انا نجم يدقدق التليفون الكاميرا لا لازم تدور على لازم ما اسمعني به الامان توصية الامان كنت تكمل تهبط ما تهبط ما تهبطش ديريكت ما كانش سمى مكان سمى مكان باش يتهور واللي في حول دور على اليمين خاطر الزحليقه اللي غادي تقص ديليلي وين عملوها وين شداك كده بوزك تحمس زياده ميلك مش يعملها ااااه ما تعبتش سقيك معلم. ما واحد فينا ينقص بعرف ياسين تمشي للكاميرا الكاميرا عنديش ملك ما قلتوش كي قالوا ملك ملك القفزين بيشوفوا شباب من يمشي يطلعوا شي هيمالايا لايك لايك لا لا ميطلعكم نعاود لكم رحله اخرى ب بلاصه اخرى ب برجوليه نحنا انا برشا بلايص نتاع مغامرات <تصفيق> <تصفيق> شباب والله ثما شكون يعيط ظهر لي هذه البلاصه تاشكو بيه انا ما فقتش بيه وقت الغادي ما بيه كان في المونتاج والله والله فما شكون يعايد كان عرضنا تان نصوروها وحل اه. الصديق الصدق وحل حطينا البارح هبطتها وحلت اه كلاص ريفه كي نحكيلكم تظهر بلاصه ريفيه وسخونه اقسم بالله برد مش عادي اكثر من تونس انا تونس اي هذه بلاصه في على اسس جنوب اقسم بالله هكا هكا احفر شويه كهو دخل يدك يا معلم تحت الصفر اي الكاميرا ما خايف اه والله خايف حاجه امشي امشي برجوا اه نهبط كان بمليون لايك انا راه نهبط كان بمليون لايك ابو فل أنت كوبي هيا واحد اثنين ثلاثه شيك خويف مقاد يراجع كما تشوفوا معنا صديقنا فازلين ومعنا الغالي لا حمود فيك الحفرات يا ميل. فممحفر شد فيهم بيديك وبعد حد فيهم سقيف والكاميرا مني الصعد الكاميرا مني الصعد الكاميرا مني تقدم الكاميرا, الكاميرا, الكاميرا خل شوف عندي ضربة وليه هوني تم قص الكاميرا لكي أشوف عندي ضربة وليش ناية معنيش خصوصية وشباب رجعنلك من جديد أنا طوبش نهبت نسعد الكاميرمين هو صحبو يحلين وصاحبي فايسين باش يصور هاي مسكين مالك التشقيفيت بيت مسكين تررد مسكين مالك التنقيز وحل غادي و الكاميرا وين بالله يعاونهم ابعتوا لنا لايكات باش به الهلال قال سيطلع في الحقيقه خذه بالعين هو الحقيقه مسكين الغادي زلق وطاح هذاك الكل وكيما صورنا له باش نصوروا بعد بالحق كليه ضربه مسكين باش نصوروهم بعد هو طايح اما هو الدمدم خساره ما صورناهوش الا قلبي اه زعما زلق ماشي نجم يطلع جملة مالكين اعطينا كلمه. شوفي <تصفيق> روح عملية الإنقاذ بدأت. يحب يمشي يعاون صديقه. <تنجيل> اهبط. اهبط يا ملك. ما تزحلقش. يكبش مش تمشي تعاون وماكش مش تزحلق <تصفيق> <تصفيق> يميلك نقز اللوطه. وعليه. والله تظهر واطية والله عالية نفهمت بيها الكاميرا معلم؟ قالوا كيفاش ما موتش قالوا بي هني طور جاعت نصور مش نطلع شوية رمال مش نحبتوه نتجارة سيش صورني سيش شكون جي صورني فارج ضويفة رذية موطحة بكري والله بكل هدم مسكين كبش كبش كبش وطه كلها كبزلة كما تشوفوا صاحب الجيد وجهه مظاهر مع الظلم آه. المكعود نزل عليه طيبا بهيه يهبط بهيه طيب من هنا بهيه طيب الجري هاي بهيه التحدي الثاني نشوفوا شكون أصرا واحد بيه. والليلة ونشوفوش خد به معانا المتسابق الأول جيد والمتسابق الثاني فيسين فيسين <noise>> يجري <noise> والمتسابق الثالث مالك البطل أما المتسابق الرابع والأخير وهو السجد اللي خربها وصور بالسيلفي لا يوجد اي رابح لانا اصلا محسبني. ومالك شنو هي؟ نقزوا من غير. شباب غيرنا الوجهه بعد ما نقزوا الكل. الجموع الجموع. وريني ورينا في ظوافرك خلينا نصوروا ركح ظوافرك. زحمة مشكلة ما عندكم. شوف شوف. حتى المية وفيتو ريت حتى المية واحد باش يخسر. شكون أنت الجمل وفيتو وفيتك. كما قلنا لكم بدلنا الوجه هذيك الوجه القديمه نتاعنا هو الوجهة الوجه الجديد باش نطلعوا نات العونات نطلعوا نطلعو. واللي باش تتوقعوه هي ريتوها هيدي الكل باش نكزو <تصفيق> شباب طالعين باش نخلطوا على الملوك يدي هنا تسلق وين ذي اصعب تسلق في العالم وصلنا بعد جهد جهيد للمكان التاريخي داية <تصفيق> نقعدوا شويه لهنا نرتاحوا وباش نصوروا شي يعمل لي متوقعوش نتوقعوهش واو صح هاي هذه <تصفيق> تنقيزه صغيره مشيتني ذا كل فما لكم <تصفيق> غادي قاعدين يخمو شباب شي نكزوا من الفوق بالكل من بلاست ملك ولا ليه اسمعني اطلع من اكل أكيد... ظهر لي باش من غادي ملكة شعبي <hesitation> تنجيز يتشعبت ملكة الشعب تشعب الواحد شباب بطلنا خاطر الله غالب على لبلاصه كاهو يلعب مش هكا اقسم بالله باهي نلوجو على بلاصه اخرى هاوينهم هما مشاولها نوصلو نرجعولهم هذا العلو كله كله كله وسينجزه كفتي مالك يلعب راهو شباب قالوا ينقز ملك التنجيز ينقز ملك الشعبية وانتي ملك شنو؟ شباب والله هنيسي ملك شنو؟ ملك عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد سحر. ابدا يوني يوني أوه. شباب بي شوفوا شو حزره طوله هي دائره اشلقال آه البطل بي ولا تنجح على الاخر محلاتك بي تليفون التليفون مش يتسكر مش شارج سمحونا تو مروحين لوجوا على ثنيه من مرويح او يا شباب نحن نكف نحن نكفح للسعود عندنا نص ساعه يا معلم نحبوا نطلعوا رزمر قص الفيديو بهايم قص الله لك خلف الكواليس نحن مروحي للدارش نلقاوه كابتن موكا ماذا تفعل الداخل بدنا نخسوا حلاقيم لا يمكنك الله تكوني من الممكن ان والله من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني او الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني ي... ي... يا في معكم جاد، زي جاد الحياه انا كابتن جوجو نتصور الحلالف يمشيوا لهنا والله اعلم قاعد عند الحلالف يعني معلم شوف على نق شنو رد مسارني يا معلم اخي والله ليه والله لا خير اخي السالم عليك قص قص شو شو شوف التقطنا بعض الصور كي هذه ثم ذهبنا شباب صاروا لنا برشا حاجات خلف الكواليس منهم زي تضرب في راسه ورسمي قلق مشو تقلق تفلق بالضحك صاروا برشا اكس ما ما وقت باش نصوروا خاطر به كل عاده الاخر واحد الغادي يبدل نتوقع شباب لهنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا عجبكم الفيديو لايك عجبتكم قناتي سبسكرايب ما مدام مداما بتاعكم كان معكم جيد وفاسين فاسين ومالك وصيج دخل في الكاميرا <تصفيق> <تصفيق>